ہو نا تنخواہ کے ساتھ یہ کام دنیا میں ہوتا نہیں ہے ہمارے یہاں فری پھوکٹ کے چل رہے ہوتے ہیں کھاتے فری پھوکٹ کے کھاتے ہوں گے اس میں یہی ہوگا ساتویں صدی ہجری تک نا علماء کرام کا فتویٰ یہ تھا کہ ازان اور امامت پہ تنخواہ لینا جائز نہیں ہے فقہ حنفی میں یہی فتویٰ چلتا رہا ہے امام شافی کے ہاں یہ اجازت تھی کہ آپ امامت کی تنخواہ بھی لے سکتے ہیں اور ازان کی بولو نا یار تنخواہ بھی لے سکتے ہیں لیکن فقہ حنفی میں تھا کہ امامت آزان قرآن کی تدریس مذہب کی تدریس اس پہ تنخواہ لینا جائز نہیں ہے ابھی بھی آواز صحیح نہیں ہو رہی فری پھوکڑ میں ہے نا علماء نے جب دیکھا کہ لوگوں کے حالات بدل رہے ہیں وہ دین کا جذبہ نہیں رہا لوگوں میں تو فقہ حنفی ہی کہ علماء نے یہاں امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑا اور یہ فتوا دیا کہ اگر اب امام اور مؤذن کی تنخواہیں متعین نہ کی گئیں تو وہ جذبہ جو اسلاف میں صحابہ میں تھا نا کہ فری میں اپنے آپ کو وقف کر دینا امامت کے لیے آٹھ دس مسجدوں میں تو ہوگا اس کے علاوہ مسجدیں امامت سے خالی دین کو بچانے کے لیے فتویٰ دیا کہ بھائی امام کی بھی تنخواہ ہو مؤزن کی بھی تنخواہ ہو مدرسے میں پڑھانے والے استاذ کی بھی تنخواہ ہو تو یہ ادارے چلتے رہیں گے ورنہ برباد ہو جائیں گے اور بھی بڑا اچھا فتوا دیا اس کی وجہ سے الحمدللہ للہ مسجد محفوظ کیونکہ امام کی تنخواہ ہے تو وہ پابند ہے تنخواہ نہ ہوتی تو دو چار تو پابندی کرتے اس کے بعد سب کہتے یار ہمارا پیٹ ہے ہمارے بیوی بچے ہیں ہم کی ہدیوں پہ پلیں گے کیا وہ جا کے کمانا شروع کر دیتے تو میں کامیابی کا ایک اصول آپ کو بتا رہا ہوں یہ سمجھیں یہ تو صرف خبریں نہیں دے رہا آپ کو میں ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ ہم پیسے خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے ہماری ہر کام میں نا فری پھوکٹ میں وہ دیکھو کو آواز ہی نہیں آ رہی ان کو آواز نہیں آ رہی ہے اب صحیح ہو گئی تو ہم نا ہر کام میں چاہتے ہیں کہ پیسے بچائیں اور فری میں کام ہو اس کا پھر یہی حشر ہوتا ہے جب دین کا کام نہیں ہو رہا امام معذن اما ہرمین کی بھی تنخواہیں ہیں پوری دنیا میں اب امام کا وظیفہ ہوتا ہے پھر آپ اس کو فورس کر سکتے ہیں بھائی آپ وظیفہ لے رہے ہو آپ ٹائم پہ نماز کیوں نہیں پڑھا رہے موزن کو آپ فورس کر سکتے ہو کہ بھائی وظیفہ لے رہے ہو آپ ٹائم پہ ازان کیوں نہیں دے رہے اگر وہ وظیفہ نہیں لے گا ازان نہیں دے رہا آپ کو بھائی اذان کیوں نہیں دے رہے ہو میں, میں تمہارا کھاتا ہوں جو مجھ سے پوچھ رہے ہو غریبی میں چل رہی ہوگی موسزن کا جس دن موڈ ہوا سب کا ازان دے دے گا موڈ نہیں ہوا تو کہے گا میں تو تمہارا باپ کا غلام تھوڑی ہوں تو جو غلامہ حالات کو جانتے تھے انہوں نے کیا فتوا دیا کہ بھائی اب نہیں چل سکتا یہ معاملہ اسلام کو بچانا ضروری ہے اسلام کے بعض حکام ایسے ہیں تو تغیر زمان سے تبدیل ہو جاتے ہیں تو یہاں بھی ایک خوب اچھی طرح مسئلہ یاد رکھیں میری شروع سے عادت رہی ہے شروع سے ہمیشہ سے فری پھوکڑ میں کوئی کام کسی سے نہیں لینا جو خود سے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو جب ہم رکھیں گے تو پیسے دے کے رکھیں گے ورنہ نہیں یا ورنہ پھر رکھو ہی نہیں پھر ایسے ہی چلو تو ہمارے جتنے ادارے ہیں چاہے وہ مسجدیں ہوں چاہے وہ مدرسے ہوں چاہے وہ اسکول ہوں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پیسہ نہ لگے کام میں ایکوریسی پیدا ہو جائے ایسا نہیں ہوتا سمجھتے ہو تو روکڑا خرچ کرو بھائی آپ کی دکان میں ملازم صحیح کام نہیں کر رہا تنخواہ ڈبل کرو اس کی اس کا باپ بھی صحیح کام کرے گا ان اور پھر جو تنخواہ ڈبل کر کے آپ کو نقصان ہو رہا ہے نا وہ نقصان حقیقت میں نقصان نہیں ہوگا کام کی ایکوریسی بڑھ جائے گی اس کو یہ ڈر ہوگا کہ اب اگر مجھے نکالا نا انہوں نے تو میرا ہی نقصان ہے ان کا نقصان نہیں ہے تو اس کا باپ بھی کام کرے گا اور پھر پروفٹ آپ ہی کا ہوگا ایک مثال دیتا ہوں میں پھر بات آگے لے کے چلتا ہوں یہ آپ ہی کے فائدے کی مثالیں دے رہا ہوں یہ دین دنیا دونوں سے اس کا تعلق ہمارے جاننے والے کمپیوٹر کی شاپ ان کی دیندار پریزگار ماشاءاللہ میں ان کے پاس کبھی کمپیوٹر خراب ہوتا تو لے کے جاتا تو کام ہی دو تین تین چار چار دنوں میں ہو رہا ہے میں نے ان سے کہا یار اتنا لیٹ کام کیوں ہو رہا ہے انہوں نے کہا ان, انٹرنیٹ کا پرابلم ہے میں نے کہا یار وہ فائبر کیبل ہوتی ہے کون سی وہ ڈالو یار پ... پیکج بہت خاندانی سب سے مہنگا والا پیکج لے لو ٹھک ٹھک ٹھک کر کے کام ہو نہیں جی وہ تو بہت مہنگا ہے میں کٹ گیا کام ہے یہ نہیں دیکھ رہا کسٹمر تمہارے کتنے کٹ رہے ہیں یہ پیسہ تو قرضہ لے کے بھی خرچ کر دو نا جب ٹھک ٹھک ٹھک لوگوں کا کام ہوگا تو آپ دیکھو لائن لگے گی رش لگے گا وہاں سے ریکوری ہو جائے گی مگر نہیں جی بس ہماری قوم کا ایک اجتماعی المیہ ہے کہ اوپر کی کھوپڑی استعمال نہیں کرنی ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں جب سفر پہ جاتا ہوں میری بیگم کو بڑا غصہ آتا ہے اور اس کی وجہ سے میرے تجارتی سفر بھی اب خراب ہو رہے ہیں بزنس کے لیے سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے بیگم کہتی ہے ہر دوسرے دن سفر پہ چلے جاتے اور ٹائم نہیں دے رہے یہ نہیں اور وہ نہیں اور اس کی وجہ سے اب میں ذرا سفر میں نے کم کر دی ہیں گھر کے ماحول خراب ہو رہا تھا میں نے کہا بھائی جان بزنس کرنا میں انویسٹمنٹ پیسہ لگتا ہے تو صرف اس کاروبار میں نہیں لگتا اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں نا سب میں لگتا ہے میں نے کہا جب سفر پہ جاؤ بیگم ظاہر ہے ٹائم کی قربانی دے رہی ہے کچھ روکڑا اس کے ہاتھ میں رکھے جاؤ سمجھ رہے ہو میں نے کہا جب بھی سفر ہو رہا ہے دس ہزار پکڑا دو اس کو بیگم لاہور جا رہا ہوں ایک ہفتے کے لیے جو بھی جس کی آمدن ہے جو اس حساب سے کوئی پانچ ہزار کوئی ایک ہزار کوئی پانچ سو میں بھی تو جو فیملی جس طرح کا ان کا معیار ہو میں نے کہا پیسے پکڑاؤ اور جاؤ میں نے کہا اگلی دفعہ بولے کہ دے دو کے لیے چلے جاؤ وہ کہہ رہی ہے خرچہ تو میرا اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا کے بزنس کا میری ذات کو تو کوئی فائدہ ہو نہیں رہا اور بزنس میں ٹائم ان کا صبح شام لگ رہا ہے تو میں نے کہا یہ بھی بزنس میں انویسٹمنٹ سمجھو کہ یار بیوی بچوں کو میں زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہا تو ٹائم کے بدلے میں ان کو کیا دوں گا پیسہ خرچ کرنا سیکھو بھائی اس میں سخاوت کا ثواب ملتا ہے اس میں اور خرچ کرتا ہو آدمی اچھا کتنا لگتا ہے کنجوس کے تو چہرے پہ نوزت ہوتی ہے کنجوس کے تو چہرے پہ سالے خرچ کیا کرو یہ لو پیسے یا لو جا یا. دیکھو اللہ کتنا پیسہ دے گا ملازمین کو بھی کھلایا کرو پلایا کرو ادھر بھی ایسا نہ چوڑتے ہیں یار ایسا نہ چوڑتے ہیں اس کو جب ہم دیکھ رہے ہیں اتنی تھوڑی تھوڑی باز ملازمین کی مزدوروں کی تنخواہ ہے وہ صرف مجبوری میں ٹکا ہوا ہے کہ یار سارا دن مجھے ان کے ساتھ مزدوری کرنی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے اتنا مل رہا ہے تو وہ کوئی خوشی سے نہیں ہے آپ کے ساتھ اور آپ اتنا کما رہے ہو یار اتنا کما رہے ہو کھولو ہاتھ اپنا یار وہی بات ہے دنیا کو جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھے گا کنجوس کا کنجوس ہی رہے گا جمع کرتا رہے گا کم بہت اور ہوتا ان کے پاس پیسہ ہے نہیں پیسے کی تو نیچر ہے جیسے پانی کی نیچر ہے ہمیشہ بلندی سے پستی کی طرف آئے گا پیسے کی نیچر ہے خرچ کرو گے تو آئے گا یہ نیچر ہے پیسے کی تو اللہ نے بنا اس کی یہ فطرت ہے ایسا نہیں کہ کو اٹھ کے میں اڑانا شروع کر دو تو تو یہاں بھی وہ کدھر گئے اب مائک کے لیے نا بندہ رکھیں تنخواہ میں دوں گا اس کے بعد یہ مائک خراب ہوا نا تو میں اس کو بولوں گا تو ایک مہینے کی تنخواہ مجھے واپس دے جو میں نے تجھے دے واپس دیکھتا ہوں اس کا باپ بھی کرے گا کیونکہ پیسوں کے جب ہوتا ہے تو بھی ثواب مل رہے ہو گیا صحیح ہو گیا چلو ثواب مل گیا ہم جا رہے ہیں اگلی دفعہ کوئی اور سواب لے گا وہ آ کے الٹا کر دے گا مائک کو کیا ان کو زیادہ ثواب کیوں ملا تھوڑا کم ملنا چاہیے ثواب پہ کام ایسے چل رہے ہوتے ہیں دوسرا آئے گا تھوڑا اور گھما دے گا تھوڑا جنت الفردوس میں جانا ہے میں نے ایکو بھی ڈالو اس میں ایکو بھی ڈالو اس میں جنت الفردوس کے لیے وہ زیادہ گھما دے گا اس میں تو پھر پھوکٹ میں کام نہ کیا کرو خرچہ کیا کرو جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے نہیں دیے تو پھر الٹے پلٹے کام ہوں گے پھر صبر کرو پھر وہ آخرت میں اللہ غریب آدمی کو اللہ آخرت میں نواز دے گا ٹھیک ہے نا صبر کرو لیکن پھر یہ توقع نہ رکھو کہ کام صحیح ہو گیا کام پیسوں سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں صبر کرے? کرے یہ سوچے دنیا مسافر کھانا ہے کھانے کو مل رہا ہے نا دو ٹائم کی روٹی بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے مائک کا ٹھیک ہونا اسلام میں کوئی ضروری نہیں ہے صبر کرو مر جاؤ آخرت میں اللہ لما دے. غریبوں کو اس طرح سے میں تسلی دیتا ہوں